Hakuna bingwa kama wewe kijijini hapa sio kwa totote lolote. Umeziele? Hey wewe hey. nikil. nikil. Chakula tayari njo. Oh, nakuja nakuja shangazi subiri. Twenzetu baba muda msasi tayari mwache atapambana pambana mpaka asubuhi hapa. Haezi shinda. Asa nikil. Mimi natoka. Nikirudi nikuta umeshapambana. Okay, twenzetu. Nikil bete? Nikili mwanangu? Baba abbe, Arini, Baba sasi,